Viorica l a făcut noi gafe, ce i-a putut spune lui Victor Ciutacu, la România TV. Viorica l a făcut noi gafe televizate. De data aceasta, nu într-o ediție de guvern, ci într-un interviu acordat la România TV, lui Victor Ciutacu. Premierul s-a încurcat în stadioanele ce urmează să fie renovate pentru campionatul european de fotbal din 2020, unde România va fi gaz. Dencil a spus că vor fi renovate trei stadioane pentru euro, încurcând rapidul cu Giuletti. Apoi, în enumerarea corectă a stadioanelor. Premierul a ratat stadionul din Ghencea. Victor Cintacus, apropo de schele, doamne, am subluniere eu micile mele obsesii sublunierei micile mele idei fixe. Ce tot v-au spurcat sublinierea tia cu 20-21. Se fac, doamne. Stadioanele alea sau nu se fac. Viorica Dencil se fac. Victor Ciutacu, pleca în bancul la. Ne facem de râs la oamenii ea. Îi la campionatul european aici sub liniere, Ina, unde se joace. Viorica Dencil, se vor face? Acii văzut ce deja sunt 3 stadioane care deja se fac. Dinamo, rapid sub liniere, Victor Cintacu, steaua Viorica Dencil, nu, Giule sublinieră, tiul Dinamo, rapid, sublinieră, i, sublinieră, ti Victor Cintacu, pe i, staci ce rapidul legiule sublinieră, tiul mai lipsă subliniere T1. -ul. Viorica Dencil, Dinamo, Ciule subliniere T subliniere Iarcul de triumf, cel de rugby. Se fac cele trei stadioane. Facem toate demersurile astfel încât campionatul Euro 2020. Victor Cintacu, zice doamn 2020, să fie toată lumea fericit, ce nu mai pot? Viorica Dencil, da, le facem stadioanele. Deja am adoptat în subliniere din ca de guvern, deci facem acele stadioane, a fost schimbul de replici dintre cei doi. Citetei două puncte totul s-a schimbat după moartea mamei sale. Ce decizie radicală ar fi luat Ana Maria Prodan?